مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی تو میں نے مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی چار لوگ تھے بند کو جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اگلا انہوں نے پلان بھی بنایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے وہ بھی مجھے پتہ چل گیا میں نے تب جا کے دو پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی پھر میرے اوپر پوری سازش کی پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے تو اللہ کا کرم ہے بچانے والا زندگی دینے والا اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے آسر زداری اس کے پیچھے ہے کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے بےتحاشا ہے سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہ وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آس زرداری کے علاوہ تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے تو نکلنا ہے جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے یہ انجوائے یہ نہ کر سکے اس کے بعد زندگی تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت جو سب سے یہ جو فیشنزم جمہوریت کی تباہی پارلیمنٹ کی تباہی اداروں کی تباہی صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے ان چوروں کی اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے خوف یہ ہے کہ کہیں پتا نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں